مرحبا ابتدى أغمى البيوت وهاجسي صغى القصيد في زواجة ربي انت رجلي الداخلين أهل <تصفيق> ♪ و <تصفيق> <تصفيق> ربي يزيده. انت رجل داخلين. أهل للمواقف القويه والله ان مثلك يزين قاف شعري يا الوليده طب فعلك يا الزنا في شع مع كل البريه عقبك عود عقد الراي ورياه سديده ماشي بدني ربي تابع لسنه نبيه يا شيخ بدني ربي تابع لسنه نبيه ابتدى نظم البيوت في <تصفيق> زواج اللي يبعونه شاهده